انا عندي سؤال عن الشيشه بالنسبه للبنات هل هي خطيه المفروض اعترف بيها ولا هي تصرف غير لائق لان مجتمعنا شرقي انا عارفه بس مش مقتنعه ان ممكن اروح جهنم بسبب الشيشه بصوا يا جماعه الشيشه بالنسبه للولاد للولاد خطيه فالقصه ان احنا مش بنقارن بين شيشه ولاد وشيشه بنات الشيشه خطيه ليه أما تعلمون أن أجسادكم أنت جسدك ده ربنا اعتبره هيكل زي ده بالظبط فالهيكل ده ينفع يخش دخان شيشة أو دخان سجارة والذي يفسد هيكله يفسده الله لا يفسد هيكل نفسه او يفسد هيكل الله اللي هو اتمنك عليه ربنا يفسده نمرة اتنين الشيشة دي دخان معروف جدا ان الشيشة قريت معدلات في الانترنت الشيشة الواحدة تساوي مش عارف تسعة سجاير ولا عشر سجاير حاجة زي كده وناس بتقول عشرين مهم يعني خلونا حتى في المينيمم عشر سجاير طب انت بتدمر نفسك قد ايه ولما يجي لك بقى سرطان ويجي لك في زورك ويجي لك ويجي لك ويجي لك الكلام ده لسه جاي في الوعظه اكتر كمان لكن انا بتكلم على ان الشيشه خطيه سافره جدا مش معنى المجتمع اعتاد كده وان الكافيهات كلها رزقها من الشيشه وعملوها بالروائح وعملوها بالفواكه وعملوها مش عارف بالإيه ايه اللي ايه اللي احنا فيه ده الشيشه خطيه على مستوى العثره خطيه، على مستوى انك بتدمر هيكلك المقدس خطيه، على مستوى ان في خطيه متسلطه عليا خطيه. فهنقول ولاد وبنات ومنظر اجتماعي وبعدين انت مش مقتنعه ان ان الشيشه تودي الجحيم، انت حر بس انا بقول لك لا خطيه ولو ما تبناش عنها اللي احنا عرضه. نمره اثنين، واحد تاني يقولك انا مش مقتنع ان السجاير خطيه، واحد ثالث بيقتنع بقول له يا حبيبي انت في بنشرب بنكلم مع بعض، فبقول له في مخدرات قال لي لا. حشيش بس. <تصفيق> فبقول له رحت ابتسمت الحقيقه غصب عني يعني قلت له يعني الحشيش قال لي لا الحشيش مش مخدرات. الحشيش ومصر الحشيش مش مخدرات. فانا قلت له يبقى خلاص نعتبره حلويات. يعني يعني يعني يعني انا بخدتها بضحك معاه بس الحقيقه طب واحد مش مقتنع الشيشه غلط، والتاني مش مقتنع ان الحشيش مخدرات، والتالت والرابع والخامس خلاص يا جماعه لا يا اولاد لا يا اولاد لا يا اولاد